de sunne ko na bol de deewana bol de mere baalon ko daan delerek se Mr. Arman astrology jing jing موسیقی